ناظرین یہ ہیں علامہ ناصر مدنی صاحب درمیانے درجے کی ہلکی ہلکی جوگتے مارنے کی وجہ سے یہ پہلے ہی بہت زیادہ مشہور تھے لیکن جو جوگتیں آج انہوں نے ماری وہ تمام ریکارڈ توڑ گئی فرمانے لگے میں وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو مشورہ دیتا ہوں کہ ملک کا قرضہ اتارنے کے لیے اسلامی ملکوں سے, ملکوں سے مل کر ایک ارب ڈالر کی کمیٹی ڈالیں اور پہلی کمیٹی ہود رکھیں اور آئی کو ٹاٹا -ٹا کر دیں آئیے سنیے مولانا کی اپنی زبانی ستونجہ اسلامی ملک نے ٹھونجہ ایک ایک ارب ڈالر دی کمیٹی پاؤ کو انو کبھائی ساڑھے کار کمیٹی پاؤ پہلی کمیٹی تسیرہ کھڑا تے آئی ایم ایف نو ٹاٹا کر دو ستونجہ ملکہ کو جاؤ ستوجا سال بعد چلائی جاؤ پر کئی لائے گے ملائی جان دیا. صاحب جاتے جاتے دو, دو تین مہینے کریما لاؤنیا سردی چن مریقن توہن پری فریقن تو ہونی ایک ایک اور اور او او جما دہی نہیں جمع سرڈا جمع ملائی بوٹی سوارما برگر باربیش نے کو چمک دیکھو صاحب ادھر جنٹے چہرہ اہم بچپن نہیں چلایا آنے چلا بچپن منہ چونسے آمد گرا نکلے